متابعه يدزن <تصفيق> بمتابعه شرف الجميع تكينه <تصفيق> منهم الحينه ولا ولا حكته عافية كفو كفو. آه هذا أنا. نطلع السلسلة. اطلع هذه علامة. اطلع يا ابني. كفو كفو والله كفو. الله يعزك. يعطيكم العافية <تصفيق> الكل مكبس ولا يضيع لكم تعبي Gracias اجلسوا ولا من حاجه تحت تحت طالعين من اه شوفوا البنت جابتني ولا ما ادري احسها شبتني يا شوفوا البنت على اليسار هذا الظاهر انها هي زعيمه الكل بالكل مطعم كذا احسه كذا ياباني قالهم حفله يعني يا ساتر يا ساتر اوه يا جما طيب ليه هذا عاقل وهذاك مجرم ايش السالفه شو المعنى نهر، والله يا قاعد يمشي، بليز بليز اطلع، بليز، مسكني، والله ما مسك كسلان فهمت بالشكل هذا كسلان إي والله كسلانين زي كذا ما يمسك بس هذي علامات بسم الله الرحمن الرحيم شوف ال وجهه مغلوق تحت يا ساتر هذي سأشاد شاده الله يحفظها الشيء. يا اعوذ بالله كيف الأكل يا جماعه هذا زرد هذا كذا تحس انه ياكل يعني هذا على طول للمعده دايركت يا ساتري طريقه بلعه آه بل كيف لك عطني هذا انجز يعني ولا ايش السالفه لا حول لا الله يعطيكم العافيه اللي يكبسون وما قصرتم يلا يا جماعه نبي نشد وخمسين ألف يا جماعه بالتكبيس شدوا لنا يا جماعه كلنا مع بعض نكبس ان شاء الله ما <تصفيق> أنا خايف والله كيف ما خا؟ والله يسكني والله طيب شوف الحين خلاص إحنا ايش كل ما مشيت انقضت فالحين دعسه اتفقنا اتفقنا واحد اثنين ثلاث شد يا مين تقراوس تقراوس هذا منين طلع لي هذا؟ منين شكله؟ دقي دقي اسرع مني والله يقلع شكله كيف حشر كده؟ شخص ما تظهر، بس ما يمسكنا هالخبل هالخبر هذا. أسرع مني، أسرع مني، أسرع مني. اشتاق <تصفيق> لي تبغى تضمني ها عشان كذا يعني مندس بس يلا سلكوا له يا جماعة طيب وين نروح طيب اطلع هو يقولي شسالفة وين اروح وين غادي بروحي اطلع مسكني عشان اصحى قدام شغلنا ياخي حتى من يوم روحت عنا رجعلي مره ثانيه اب يا وجه الله اكبر عليك طش على الباب طش على المرايه شكله من هنا مرايه مرايه طلع يا جماعه اي إيوه والله طلع مرايه ارحب ارحبوا اللي يطبوا يلا حيهم يا جماعه الخير اللي مو مسوي متابعه يشرفني متابعه يا جماعه اتشرف بالجميع ويلا نستمتع يعطيك العافيه متعب يسعدك يا حبي تك العافيه دلال حوذ بالله يا تريل هذا ادخل على الله شوف كرش شكله اكل اكل اكل لين نمت ولا هذه غرفة النوم ها انا ما ادري شسوي سلام يا صديقي. العلى هذي مي طبيعية. بسم الله شكلهم صحوا من النوم. يا ساتر. يا ساتر إيش هذا؟ اما عاد كلهم. يا ساتر. آه، اخ أنا مسكت. كذا ب، بخشمي. اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا <تصفيق> <تصفيق> بروحت صراحة محارب يا جماعة. أما يا ساتر شل, شل الناس هذه الأغاضر. مو طبيعيين مرة آه. في شي الحين ولا خلاص وش القصة بالضبط؟ جاعد شكلهم شافتهم ياكلون وكذا وشتتى الحيمات تبغى لها لحم اهلا وسهلا بدبر لها كل هذا وين سنه لا امشي امشي قدامنا على الله لانه قالنا شي ناكل قاعدة تعطيش لحمة يا بنت الكلب شريرة وش لعبة تجلد الجوع يذبح اش دخل الجوع؟ الرد يعطيها لحم قال كول ت اللحم تكليني انا وش دخلني هذا مو جو هذه ما هي طبيعيه هذا مو هذا هذه شريره تعديم هذا الرعب الصدق يا جماعة الخير شدونا الله يعطيكم العافية أول شيء اللي يكبسون وشدونا بالتكبيس خلينا نقفل 150 يا جماعة نقفلها وبالراحة يا جماعة بس كلنا مع بعض طب الحين وين أروح؟ شوف يا جماعة تشبهها شكلها هنا الرعب الله يخرجكم من اللفت الصوت. تسمع الصوت؟ هذي يبغى المفتاح. مو وقت مفتاح. الحين. من نجيب والله جتني قشعريرة يا جماعة. قشعريرة الخوف. شكلها مجرمة. ما تمزح. هذي ما عندها تفاهم يا ما في طباخ وما ادري وش اركض وما <hesitation> ويقعد يصا- هذا ما فيه، هذي ما عندي تفاهم انا، هذي مسك على طول، هذا هو يمسك من- من القوة، طيب خلنا ندعس يا جماعة، وش رايكم؟ بس ما- ما واضح انه ما في حتى السرعة ما في امل، خلنا نجرب طيب. اهو بك هذه ما حاجه طفي <تصفيق> شيء لنا يا جماعه مش خلف الدوما خلينا نشوف مش خلف ما يدخلان ما ما ما يمشي خلينا نحاول نيجي من عند الدومينات قالت مشت شعران شو اللحن هذا المرعب يا أخي قد قلب توي اسمع الموت من قد كذا يصير اطير النظره اللي مدري ادري ايش وضعها يعني مكسورة تسوق <تصفيق> امها هذه. لابسة قناع بعد شو هاذي طيب حنا نبغى مفتاح كيف نبغى مفتاح بس اريدها اروح تتحب الترج هذا لا ما يمسك شكله بالكزازه صدقو لفه تنكسر هيك يجب كيف جوزها؟ شوف منطقيا يعني بما أنها سمعت كسرت القزاز، أفترض أنها تهاجم عليا لا؟ روحت في شيء. هي الآن قاعدة تسجل جرسات الآن في شي ورا الباب تشوفونه ها الظاهر هي اطلي اطلي اطلي شايفك شايفك في شي ورا الباب في شي ورا الباب في قدام ولا ورا انا ماني فاضي يجيني شي من ورا الباب أعرف سمرس ورباه أعرف أعرف حركات. رضي أطلع. شايفين؟ شيء تجمع الأمور طيبة <تصفيق> الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شغل طريقك. هذه وين؟ في شيء. الباب قفل. الباب قفل الباب قفل دم هذه تشبهها كثير يا اخي ليه طيب طلعت لي بسم الله الرحمن الرحيم يا ساتر اوف خرشتني بسم الله الرحمن الرحيم شو المكان هذا ليش كذا ليش كذا ليش الحفله هذه هم ليش يسوون شيء كذا طيب ه أدي أكيد مية بالمية ما هي دمية هذه هذه هي كلنا تكبيس يا جماعة نبغى قوة تكبيس يا جماعة نبغى نقفل 200 الف نبغى قوة تكبيس يا جماعة الله يسعدك يا أفراح ناس و وما قصرتي على الدونيشن يعطيس ألف ألف ألف عافية ما قصرتي والله جماعة. كلنا نكبس بسرعة نقفل بميتين بسرعة على ما بال ما تقفلون الميتين انا بصلي الله زينا نسيت الصلاة لا اله الا الله سال الله يرحمنا برحمته الوقت يمر بسرعة وقفلونا الميتين واجي على طول وندعسها باذن الله كف والله يعزكم السلام عليكم انا جيت يا جماعه منا ومنكم منكم صالح الاعمال شوف انا ماني عارف شيء لكن المرايه هذه هي توقع هي الشيء اللي يواجه فيها حبيبه هذه أه ما ادري كيف اواجهها لكن ولا اهرب ايش رايكم اتركه واهرب اهرب صح افضل الخيار دائما الهروب حلو لا لا لا الهروب مو كويس ماني فاهم شيء هذا قاعد يدق ومدري وشو أدري وش الطبخه الرايه لازم تكون معايا كدا ولا كدا لازم اخذها اتوقع هي السر بالموضوع اختفت طيب هذه الضوء يعني معكم طيب من تطلع الحين يا ساتر وين هذه تعال تعال تعال خلاص بنموت كذا اه على اخر لحظه هذه صرت وهذه صرت يوآن. شل هل أكلها ها أم ما أكلها؟ تكفون لا تقولين لي كذا. بليز طيب كيف اكل الحين ماني فاهم كيف كذا اطبح نرقبه يعني What's oh. up? يا جماعة انا اخذت قوتها يا جماعة وحان وقت الانتقام قوه يا جماعه تاخذ الارواح او تسحب الارواح القوه هذه انا اخذتها الان الحين اسحب الروحهم كلهم طبعا خولي بهذلني الله يبهذل آآآخ بس لو يحصل لي الحين اشوفه بس اعطيه احلى ضمه يا اخي مدري بس احسها شريره يا اخي يا جماعة اليوم مسوي متابعة يشرفني بالمتابعة اتشرف بالجميع مدري تصرفاتها وافعالها فيها شر داخلي يا اخي طلعت من البرج البرج هذا يطلع كل سنه